ההגדרות האלה, הנוכחות הזאת נמצאת עכשיו בקרב בכל בכל עיר במדינה. בכל עיר יש אז יש קיבוצת אנשים שיוצאת לקיקר או לחוזות העיר. כדי שנשים יסימו לה ויתערו על מציאות האגומות האזות שאנחנו נמצאים בה. אנחנו רוצים לחסל את השחיתות בארץ. אנחנו צריכים להתפעל במסדות של המדינה. אם זה תיגדו להעלות את הכנסת ונבחרנו, אם זה מטיפול בשומרי אסף ביניהם היועץ המשפטי של נרדו אב pakai frequently happened תיקשו בני להסביר מה זה המשפטי. היועץ המשפטי זה בעצם מי שהאחראים על כל הפרקניטות על כל מערכת המשפט שלנו הוא נמצא תחת זהרת המשפטים והאחראין הפרקניטות כל דבר שנמצא תחת המערכת המשפטית עובר דרקו. אחד מהדברים שבעצם אנחנו מבקינים למקדיו שיועץ המשפטי עצם מעבר להיותו פרקניט הוא גם היועץ של הממשלה, כלומר, אחראי על החקיקה של המפשרה, והוא גם היחידי שיכול לפתוח חקירה מול ראש המפשרה. זאת אומרת, שאותו בן אדם יש לו ניגוד אינטרסים, הוא מובנה בפנים בתפקיד שלו. ניגוד אינטרסים שגם ה-HPY על הקודמים, לפניו, שלא ניטה, זה לא רק ביבי. ביבי זה עוד סימפטום. היועץ המשפטי בעצם, התפקיד שלו מוגדר מוועדת שם גר, מובנה בפנים ניגוד אינטרסים. המטרה זה לא רק להיפן ביבי, אלא גם לדעת לסגור את הפרצה הזאת זאת אומרת שבכלל לכל החברים בחדר אני מציע גם לראות דברים שאפשר לעשות ברמת השינוי אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעשות זה להריץ תוכנית חתיקה למיקור השחיתות שבעצם תדבר בדיוק על העושים האלה להפריט התפקיד, בקרה החיצונית על שומרי אסף מינוי חוי חיצוני של שומרי אסף הרגולטורים דיברתי פה על, ה... על, ה... על כל העיריות חמישים ראשי ויותר כרגע בחקירות, אז עוד אחד נכנס לכלא, עוד אחד נחקר ועוד אחד נכנס לכלא ועוד אחד נחקר. לא הגיע הזמן לחשוב על השיטה עצמה חוץ מהמושחדים. אני אמשיך ברגולטורים, החשמל, הגז, המיסים, המים, בכל הוורטיקלים האלה השונים של המדינה יש לנו בעיות מאוד כי וירוסים השתלטו עליהם, ואם אנחנו רוצים באמת למגיעות השחיתית אנחנו צריכים לדפל בוירוסים האלה ברכונה הזאת oh שנקראת oh מדינה. עשרות, חמישים oh נדמה לי ראשי עיריות בכלא ובחקירות, oh כולם על אותם דברים, oh ועדות הבנייה ו... ורישוי עסקים. אז כאילו מסתכלים על חמישים ראשי מועצה כאלה וראשי ערים שאחד אחרי השנים נכנסים לחקירות ולכלא, ואף אחד לא חשב לסגור את הפרצאה בשיטה oh זה. מה שאנחנו צריכים לאגדיר זה בעצם תהליכים חדשים בכל אמונ הציבוריים שלנו. ובאז קדאי שישראל יתركز במבחנויות של העידות שלנו. וזה לא כזה מסובך. בכל מאבק שאני זוכר מה that we remember from the past and in Israel, there is the fact that we are working, and there is the fact that we are working on the patrons, on the big generation, and we need זה מה שיראו בטלוויזיה. כשאנחנו צועקים ושחטים ושחטים ושחטים, זה עובד שעקב על 2011. זה לא משנה איזה שמאל הימין. עכשיו בעולם מה שקורה זה דמוקרטיה ישירה. אני מנוגד אינטרסים, אני מכל העם. ואנחנו מריצים מפלגה שעוד מהתושג החוצה של דמוקרטיה ישירה. אני רשו מה עצמת. אז זה מה שאנחנו מריצים, אז אני בא משמה, וזה מה שאני מאמין. כי זה עניין של זמן עד ישירה לתפוס. כל אחד בציבוי יכולה אותה צעה כזאת, וזה לא רק בשווייץ, עכשיו במדריג וברצלונה. קודמו שרצה בספראצס, זכתה ב-21.5 אוכלוס באיטריה, בייקסטארס. הרמה עולמית מבינה שכבי הדמוקרטיה בשביל לשקף אותה, אתה צריך לשים אותה אונליין. ברגע שאתה סלסק דברים אונליין. זה בתיק לכאן, על לכתוב תמוקה אונליין. זה מה שאנחנו מנסים לאפשר. תכנסי לכל לא משנה מאיזה קשת ומאיזה משפחה, כולנו פה באותה סירה. הגיע הזמן שנתאחד באהבה לעשות כולנו, עבור כולנו. זה לא כזה מסוגח. אמרתי, תחפסו התוכנית לנגור השחידות. תיכנסו לכל העם. התחילו מתחיל, להעלות שם מצאות ציבוריות שהן בהחלט מתחילות לחסות קשת דרך הבא של דברים. הם יכולים להציע, הם יכולים להצביע ולהתחיל דיון מאוד רחב לגבי מה שאפשר לעשות, מה כן אפשר לעשות כמו המדינה.